يا اين انتظر اصابعي و ارضي و يوم اي اي ما تهمن يا يدري وعبي تحمل شجاعه يا شجاعه يا يا يا يا تهمم ترى الراقب الوادم حسن قسام تحية للوالد الغالي حسن قسام ويستاهل عرض ترا ترا الراقب الوادم ما تهمم ما تهمن وانا الهم يراقب دوما بيه يفوت هاي وايلي اه اه انا من ينجون ودولبوني مستحيلة مستحيلة استحيي يا جفك لا يمسني يا جفك لا يمسني مستحيلة وانا اللي ما انا يا عين انا اللي ما يستحييني مستحيلة محمد عشرت وياك صارت عشرت وياك عشرت وياك صارت مستحيلة وانا الممنون اذا تقطع جي يا ابو ايو العبط انا اسالك قلبي ابا ليالي دنا وعلى الام مرة دنا يا مرة بعد جروحي يا ابو صيفة أس. اسمع أس. من يا الله يا باسم اسمع اسم يا ابو صيفة صلاح الغزال امني لك بغيابك يا محمود فيه. احمد العبودي بعد عبوده بغياب عبوده العيون مرتضى قسام بعد منتظر قسام عرف البصيفه الكوافير محمود التشاي مرتضى السوداني بعد مرتضى نقطع العيون نقطع العيون مرتضى تهت ما فرزنيدي تهت ما فرزنيدي من ردنا فرتينه من نسيت ردانا وقصيت ذيه يا ابويا اوه بالله ينتقم منا يا معذب لي احوالي انا بحلم ما ما خونا وانت تخونك الله ينتقم منك يا معذب لي احوالي انا بحلم ما اخونك وانت تخونك واعلي غيب حسنيان الاسدي عباس سعد راضي حيدر الخفاجي مطلوبين على استياج عمي يلا شد ايه. ايه اي يا ستار حسنينا فطارنا يا ابو ايه هي اي جت ابو سعد راضي ابويا اسمع اسمع من لبنان للعراق ومن العراق للبنان من لبنان محمود الفلسطيني من العراق اللبنان محمود الفلسطيني محمود وسار يدور لك حبيتك واريد انسان وترجاك تنساني اريد انهي عشر سويا يلغى في اعلى الواحد ذلني ما تشرح امجي بالله هاي العيون عيال وبعد واضت رنه نادي اذا رميت عضم ذهوبي والله صراحه هنا فيك يا حبيبي أسعد سعد الخليجي قرار الحبيب امير البغدادي بسم أمجد الرحمن الرحيم وهلا يلا على المياه اسمع احمد قسام عباس قسام ميتم قسام كل قلب قسام على رأسه وفرح دائما عليكم بدو اروح لك يلا يلا هذا أيوة جنان هذا جنان انا جنان جمال. من انا منتظر العمودي وعلى الراس وعلى العمودي وعلى جنان يلا شغل العمودي خلص انا عشرت وياك اسمع آي تحيه من باعني يا ابو صيبه لا يا ملك مالك الدولار احمد العمودي وين احمد العمودي احمد العبودي مالك الدولار الغالي حمودي شنو المصيبة خلصانه خلصانه عشرت وياك حو بعد نتوالى قلتك تاج فوق الراس قلتلحك العالم